Один зі знаків розмістили при в'їзді в, в Гаї Гречинській Байковецької громади. Його встановили жителі цього села, коли облаштували блокпост. 26-річний тернополянин Тарас Сергієнко розповів, дізнався, що в області будуть встановлювати такі знаки в соціальних мережах. «Вообще супер. Всюди треба ставити, бо всій Україні такий. Якомога більше. Подивіться, з самого початку, коли тільки почалося, не всі вірили в українську армію, а зараз кожним днем все більше і більше. Тому так, кожна якась така штука, вона допомагає бойовому духу всій Україні. Жителька села Гаї Греченський Ольга Тхорик каже, такий дорожній знак побачила вперше. Дуже актуальний знак, супер, молодці, так воно і має бути, нікого не пустимо до нас». При в'їзді до Тернополя збоку з, з баржа біля блокпосту також розмістили дорожній знак для російських окупантів. «Ви розумієте, що вони не мають шансів сюди дойти. Ну, взагалі, ну я не розумію, на що вони надіються». Скільки таких знаків розмістять на Тернопільщині, поки невідомо, каже начальник служби автодоріг області Микола Довгошия. «Знак вказує ворогу. Негайно здавайся у полон або зустрінь смерть». Від сьогодні дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах. Мирослава Західна, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.